Електронна петиція є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, органу місцевого самоврядування. 7 березня 1946 року видано без президентів Верховної Ради ВРС у розбереження історичних неменувань та уточнення упорядкування існуючих нас сільських рад і населених пунктів Київської області. Одразу п'ять сіл Київської області стали називатися Іванівка, Янишівка Ставищенського району, Янівка Богуславського району, Янівка Кагарлицького району, Янківка Узенського району і Янівка Чорнобильського району. Зрештою, по всій Україні десятки сіл стали Іванівками. Вікіпедія визнає, що це найпоширеніша назва населених пунктів в Україні. Наше село Янишівка втратило свою унікальність, розчинилося серед 120 іванів в Україні. За народними переказами, назва села походить від прізвища перших поселенців трьох братів Янишівських. Відомо, що церква покрови Пресвятої Богородиці побудована в Янишівці 1756 року, на місці ще давнішої. Свого часу Янишівка була відомою далеко за межами Київської губернії. На кінний завод Владислава Браницького, де вирощували частокровних скакунів, приїздили з усієї Європи. Оголошення про торги вікінь ми друкувалися в багатьох газетах світу. 75 років минуло, відколи переименоване село. Чи не настав час позбутися нав'язаної радянською системою назви Іванівка і повернути історичну 200-літню назву Янишівка? Покажу покроково, як проголосувати за петицію на сайті Ставищенської селищної територіальної громади. На прикладі, на конкретному прикладі, перейменувати село Іванівка на Янишівка. Спершу вам потрібно, для того, щоб мати змогу голосувати за петицію, пройдіть авторизацію. Але вам треба зареєструватися, Вводите прізвище. Оскільки я зареєстрований на сайті, то я не буду вводити всі дані. Нам потрібно ввести всі дані, які позначені з червоною зірочкою. Прізвище, ім'я, по батькові, електронну адресу, номер телефону, на який вам прийде смс або на електронну пошту, для того, щоб ви могли підтвердити свою реєстрацію. Вигадати пароль, повторити ще раз пароль і обов'язково поставити галочку «Надаю згоду на обробку персональних дань». Якщо вже зареєстровані, то ви входите. Нічого складного. Головне уважно читати. Вам прийде повідомлення на електронну пошту або смс на телефон. Гей, була в мене